Коли саме 50-річний електромонтер Роман Белінський взявся за вишивання, уже, каже, не пригадує. Його дружина Тамара розповідає, спочатку не вірила, що в чоловіка вистачить посидючості для такої роботи. Я не вірила. Я кажу, Роман, ну це ж така клупітка робота, це все-таки жіноча, ну це ж не чоловіча робота. Роман продовжує на електропідстанції, де працює в колег-чоловіків інші захоплення. У них рибалка, охота. Роман каже, працює черговим підстанцією, інколи в перерві вишиває і на роботі, та каже, як сприйняли колеги-електромонтери його хобі. Просто да, просто шок. Я на роботі вже привикли. Як належне вже. Спочатку не вірили, що це я можу. От сама перша робота Почаївська. Спочатку і до кінця – це перша ікона. І ніхто мені не вірив, що я її вишив, і я все-таки сам собі доказав, що я її вишив. Не комусь, а сам собі. Роман – єдиний чоловік у селечеви, який вишиває хрестиком, каже його теща Раїса Вознюк. 86-річна жінка пригадує, чоловіки і тітки з сусіднього села також вишивав. Тому, каже, не вважає вишивання дивним заняттям для сільського чоловіка. Він не хрестиком, а гаддюв. простіні треба було настильники повишивати, треба було навдочки повишивати. Теща Романа продовжує, зять вправний не тільки в вишиванні, а й у всякій роботі в господарстві. Десь такий дар в його чиється, знаєте це ж, ж не, не тако, щоб це мущина сів і вишивав. А в нього та і до всього є, не тільки що це до вишивки. Що він задумав, то він та і робить. Він ну все знаєте, може і жіноську роботу, і мужську. Дружина Тамара каже, захоплюється роботами чоловіка. За дуже я отримую до цього задоволення. І сама говорить, купує чоловікові нитки для вишивання. Вона сміється: "Да що, да не може бути такого?" Тамара розповідає, чоловік спершу соромився свого захоплення. Ми приходимо в храм, вже тут робота закінчена. Ми її вправляємо в рамочку і приходимо, Ми її маємо святити. То він перше якось роботу так з крадькома так занесли у вівтар, це щоб не менше бачили. А вони ж люди, як ворони, стоять. Рома, ну покажи, що там вже то там нове приніс. За словами Романа, вишивання настільки його захоплює, що каже Ладен півдня розбирати і відтворювати візерунки. Приходили інші роботи, а вони захвачували ще більше і такого воно, А оте краще не те, що було, і наче важче, важче, важче, важче, і більше, більше. більше і таке. Геонтоманія зараз пішла. Коли приходить узор, от він як виклик. Ти його бачиш, що ти, бачиш, ти його вишиваєш. Да, він може бути великий, навіть може бути маленький, але в тому він проситься. Просто на свого очима він просить, що і ти його починаєш робити. Кожну ікону, розповідає Роман, вишиває від місяця до півтора роки. За 30 років, відколи захоплюється вишивкою-хрестиком, каже, вишив більше 40 образів святих. А Тамара розповідає, про що мріє її чоловік. Мріє в нього, казав, я піду на пенсію і вишиваю таким, йому дуже подобається природа, гори, річка, такі, щоб такі, можу, бери, там якісь пейзажі такі. Жінка додає, жодної свої роботи Роман не шив на замовлення і жодної не продав, тільки дарував людям. Світлана Поробок, новини на Суспільному Хмельниччина.